Begal, we wish to get the me She be I have a وين اللي يزور حسين يا خي ودي هَلَ المحبوب ويخبر حالي الله